Chelemen Hunor, atac dur la adresa elitei, politica românească este cunoscut pentru lupta cerb împotriva celuilalt. Presubliniere din treu de mere, Kelemen Hunor a spus, în mesajul transmis, joi, cu ocazia zilei maghiarilor de pretutindeni ce România nu are o viziune, nu are un proiect fiabil, ultimul scop comun fiind aderarea la Uniunea Europeană? Elita politic românească nu poate să se pună de acord nici măcar asupra unei linii de autostrad, a spus Chelemen Hunor, Adugând ce politica românească este cunoscut pentru lupta acerb împotriva celuilalt. dar oare an care terem România sublinieră-tie spre ce direcție se se îndrepte. deoarece acest car nu are o viziune nu are un proiect fiabil Aderarea la UE a fost ultimul scop comun și asta a fost acum 10 ani ce ne îndrept-me? Ce vrem? Care sunt obiectivele noastre? Elita politic românească nu poate să se pun de acord nici mecar asupra unei linii de autostrad, dar nici asupra direcției în care ar trebui îndreptate educația sub sănătatea. Politica românească este cunoscută, astăzi pentru lupta cerb împotriva celuilalt. De subliniere iar trebui să se concentreze pe construcție subliniere i dezvoltare, a spus Chelemen Hunor în mesajul transmis la Satu Mare, cu ocazia zilei maghiarilor de pretudinden, conform Misro. Acesta a afirmat că în acest an societatea românească subliniere societatea maghiar din Transilvania ar trebui să aibă un dialog despre un acord privind viitorului. lui. Astăzi, adevăratul act revoluționar din acest care ar fi dacă am putere da speranța, credința într-un viitor viabil. Iar dacă nu vom putea învrete sub liniere niciodată trecutul, ar trebui să planificăm împreună viitorul nostru comun. I cu asta am ajuns sub liniere la cea de-a doua condiție, să definim un proiect mare, comun, un obiectiv major comun pentru care putem mobiliza toate forțele, a mai spus Kelemen Hunor.